Що таке е гривня і навіщо вона взагалі нам потрібна? В чому проблема і навіщо нам якийсь аналог гривні в цифровому світі? Цифрові гроші і так у нас є, а кожен в змозі проводити перекази за допомогою інтернет-банкінгу зі свого смартфону чи комп'ютера. Напевно, кожен задавав собі це питання. І відповідь на нього досить проста. Е-гривня – це електронна валюта, яка може стати альтернативною традиційній готівці в Україні і з часом взагалі її замінити. Це означає, що люди зможуть здійснювати операції лише за допомогою цієї цифрової валюти. Але в принципі ми прямо зараз за допомогою наявної банківської системи можемо робити усі потрібні нам фінансові операції. В чому ж тоді різниця? А різниця, як завжди, приховується від нас завуальованими термінами. Уся суть E-гривні знаходиться у системі, в якій вона функціонує. Справа в тім, що E-гривня розроблена за допомогою платформи, що функціонує на базі криптовалюти Stellar. Сама ж криптовалюта Stellar по суті є модифікованою копією першої у світі криптовалюти – біткоїну. Біткоін – це дефляційна цифрова валюта, захищена криптографічним шифруванням, що існує у системі транзакцій під назвою блокчейн і є аналогом золота у цифровому світі. Відповідно, сам блокчейн – це анонімна і водночас відкрита децентралізована цифрова бухгалтерія, в якій проходять усі транзакції біткойна. Stellar взяв ідею системи біткоїну і блокчейну, скопіював її, відкритий програмний код, протокол роботи та створив платформу, в якій кожен бажаючий може розробляти свої власні проекти та проводити платежі в межах цієї системи. Чим і скористалась Україна, розробивши на базі платформи Stellar систему e-гривн. Простіше кажучи, Stellar це мережа, через яку будуть проходити і зберігатися усі транзакції E-гривні. Сама ж E-гривня не буде нічим особливою валютою, Швидше за все її курс буде таким самим, як і у звичайної паперової гривні. Однак, як я вже і зазначив, примітною є не сама валюта, а її система. Щоб краще зрозуміти її суть, я буду зрівнювати Е-гривню e з батьком всіх інших криптовалют з біткоїном і мамою усіх систем блокчейном. І в першу чергу для розуміння різниці системи біткоїну і е гривні потрібно запам'ятати наступні терміни. Біткоін. Це дефляційна криптовалюта, що існує в анонімній і водночас відкритій децентралізованій системі блокчейну. Що значить дефляційна? Це значить, що кількість біткоїну обмежена самим протоколом і сягає 21 мільйона одиниць. Що значить криптовалюта? Система використовує криптографічне шифрування за допомогою відкритих, і закритих ключів, що дозволяє надійно захищати транзакції користувачів. Що значить анонімна? Будь-хто, маючи інтернет та комп'ютер, може створити аккаунт на офіційному сайті біткоїну, не розкриваючи абсолютно ніяких власних персональних даних. Що значить відкрита? Будь-хто, Хто створив аккаунт, може зайти в цифрову бухгалтерію блокчейну і перевірити будь-яку транзакцію на власні очі. Коли побачиш своїми руками, як говорять лазами, потроїш по старої українській традиції. З іншої ж сторони, e-гривня е це інфляційна криптовалюта, що існує в персоніфікованій закритій системі транзакцій Stellar та підконтрольна Національному банку України. Що значить інфляційна? Те, що кількість одиниць е гривні контролюється Національним банком України і може бути збільшена чи зменшена без будь-яких обмежень, що обов'язково спричинятиме інфляцію і нестабільність. Зараз для контролю інфляції існує облікова ставка а в системі e гривні інфляція, скоріш за все, контролюватиметься терміном придатності цієї валюти. Що значить криптовалюта? Е e гривня буде захищена криптографічним шифруванням, як і біткойн. Що таке персоніфікована система? Все дуже просто. Для того, щоб зареєструватися і почати отримувати чи відправляти платежі, потрібно надати усі свої персональні дані. Скоріше за все, системою для реєстрації в Е-гривні буде дія. Словом, багато з нас вже зареєстровані в цій системі. А ви цього не знали? Славно звісно тисяча гривень! За вакцинацію через банкниги за допомогою її підтримки це і булга. Пробна версія системи, через яку її і тестували, а загалом і реєстрували усе населення. Там і термін придатності був випробуваний у грошей, і обмеження по видах покупок. Що таке закрита система? Все просто, якщо будь-які транзакції в системі блокчейну біткоін, може переглянути будь-хто, то система транзакцій E-гривні передбачає, що лише НБО може переглянути будь-які ваші і чужі транзакції. Що таке підконтрольна НБО? Це означає, що НБО на свій розсуд може відслідковувати в одній особі усі транзакції системи збираючи та аналізуючи інформацію, блокувати чи проводити окремі транзакції, а також зменшувати чи збільшувати кількість одиниць е гривні і все це за допомогою одного кліку мишкою. Що ж, які переваги? Егрівні. Захищеність монети, е гривні захищені криптографічним шифруванням, що виключає будь-який перехват інформації під час здійснення транзакцій в системі та будь-яку підробку грошей. Швидкість на генерацію блоку мережі необхідно лише від 2 до 5 секунд. Тому транзакції між користувачами, в тому числі за межами України, будуть проходити залічені. Секунди. вартість транзакцій Комісія транзакцій буде мінімальною мінімально і складатиме копійки, а сама система дозволяє обмінювати будь-які активи без необхідності попередньої конвертації Захист Інформація стосовно усіх транзакцій буде доступна державі та МБУ, тому без лишньої паперової волокіти за декілька секунд можна буде зібрати будь-які дані та здійснити будь-які дії з метою захисту державних інтересів. Що ж, поговоримо про недоліки Е-гривні. Термін придатності. Скоріше за все в Е-гривні буде термін придатності використання, як це було під час її тестування, картками є підтримки. Таким чином контролюватиметься інфляція шляхом згорання неактивної частини коштів в економіці. закритістю. Інформація щодо транзакцій буде доступна державі, однак самі користувачі не матимуть до неї ніякого доступу. З плином часу. Після введення е-гривні усі державні послуги перейдуть у виплати через e гривню. Словом, спочатку усі державні структури повинні будуть перейти на нову систему здійснення транзакцій. Контроль. Головний недолік цієї системи – це тотальний фінансовий контроль населення. Якщо зараз для того, щоб які-небудь державні органи дізнались інформацією, що становить банківсько, таємницю, необхідно пройти довгу та складну юридичну процедуру, то після введення нової системи це можна буде робити за лічені секунди. Інформація про всі ваші транзакції буде на ладоні, усі ваші перекази, доходи, покупки чи продажі. Від сплати податків, аліментів, штрафів і інших обмежень просто Нікуди не дітись. За лічені секунди на усі рахунки будуть накладені обмеження на використання коштів, а того більше, просто будуть списані кошти в рахунок погашень порушень. Порушили правила дорожнього руху? Тепер ви не можете купувати бензин, бо НБУ автоматично виставив обмеження на ваш рахунок. Риховуєте гроші, всі ваші рахунки можна буде швидко заблокувати чи заморозити і зробити так, що крім комуналки і продуктів, ви нічого не купите. І з такою системою, в принципі, можна миритися, якщо ця система абсолютно чесна і відкрита для всіх. Але чи можна розраховувати на справедливість, опираючись на наш життєвий досвід? Часто закони і система люблять обраних, а контролюють всіх інших. Для того, щоб краще зрозуміти суть криптовалют та їх функціонування, а загалом і принцип роботи е-гривні, я рекомендую вам переглянути моє відео під назвою «Біткоін. Як працює блокчейн». Що ж, я дякую вам за увагу.